Ja, då ska vi gå vidare till nästa punkt på programmet och det är vår talare idag, Henrik Sommanen. Eh, och Henrik arbetar till vardags på Riksantikvarieämbetet och som jag har förstått det så tycker jag att digitaliseringen av kulturarvet går lite för långsamt inom det som än så länge kallas för ABM-sektorn, eh, arkiv, bibliotek och museum. Och du har lite idéer på hur man skulle kunna snabba på den här digitaliseringsprocessen. Så Rubriken på dagens föreläsning är Nationell strategi för digital transformation. Ja, Tack. Välkommen Henrik. Hörs er den här eller är den igång? Ja. Jag tycker ja. Jag. Hörs du inte? Hörs inget? Hörs jag, hör jag nu? Nu hörs jag? Där kanske? Nej, där. Nu. Nu hör jag eka lite. Eh, vad bra, då ska vi se om jag kan få igång den här, den är inte igång där. Jag har inte fått, den kickar inte in själva. Jag är alltid så när man testar saker och ting att då funkar det och sen så slutar det funka när man ska få det att funka. Så. Jag vet inte om ni behöver. Vi gjorde det. Jag kan ju bör för att få se här om den där liksom kickar igång, den verkar inte prata med. Nej. Ska vi prova en gång till? Koppla in den. Så? Nu tror jag att den är grej. Sådär. Aha. Ja, du får gärna kolla. Jag kan börja prata för det är lite, jag har lite, eh, jag har en Presentationen som jag har är egentligen för en timme och eh, nu titta. Och, eh, så jag kommer hoppa över några slides. Eh, bli inte oroliga, det kommer att vara så att ni kommer att förstå kärnan i resonemanget ändå tror jag. Perfekt, tack! Eh, jag heter alltså Henrik Summanen, jag jobbar till vardags på Riksantikvarieämbetet. Eh, jag har jobbat i alla fall i 20 år med olika former av titta, digitalisering av... <gård> Kulturarv funkar bra det här. Nu säger, den, nu säger den alldeles strax att den är igång igen tror jag. Vi får hoppas att den inte håller på sig hela ganska besvärligt. Ja just det. Är något någon glapp i? Ja. Jag kommer att försöka ge en bakgrund till varför det just nu skrivs en nationell strategi för digitalisering av det är jag som skriver den. och Lite grann bakgrunden, hur vi har hamnat här. <laughs> och lite grann kring vad den kommer att innebära. Så jag kommer att liksom börja med... Jag tror jag kommer börja med... Ja, det verkar vara något glapp. Jag ser ju den så jag kan ju prata även om inte ni ser för det är mest texten då på dem där. Eh, för 10 år sedan, elva år sedan, så kom det ett nytt direktiv från EU-kommissionen eh, som säger hur vi ska arbeta med det digitala kulturarvet. Och det kallas, de har alltid så långa ord, de här, det är en grupp som heter CEDCHE-gruppen som bestämmer de här direktiven och i den första omgången, ska jag prova, kan du koppla in den istället? Ja men var bra, jag har, jag har nämligen en backup-lösning här med nästan samma presentation på, jag ändrade typ ett ord innan jag tog in, att jag körde den här istället. Och då bestämde sig regeringen för att de behövde ha någon form av samordningssekretariat för digitaliseringen. då skapade de Digisam. Digisam placerades ursprungligen på Riksarkivet och blev ett projekt som skulle vara i fem år för att hantera liksom, normering av hur vi skulle samverka. Man såg nämligen att AB och M inte liksom, nyttjade resurserna tillräckligt väl för att kunna göra det bästa av liksom, digitaliseringen. Så det här placerades i Riksarkivet och de satte upp principer för hantering av digitalt kulturarv, de gjorde massa vägledningar och de gjorde eh, annat som var liksom, alltså hade, hade olika grupper som på olika sätt försökte få till liksom en eh, en samverkan och ni vet hur det är med samverkan, vi befinner oss i de här stuprören och eh, samverkan är det första som ryker när man generer resurserna och våran bransch är inte direkt resursstark generellt sett. Eh, 2017 så flyttas Digisam in till Riksantikvarieämbetet. Där jag jobbade och jag jobbade redan med Digisam-frågorna så jag flyttade in i Digisam då. Eh, och det var fem år sedan och vi fortsatte med arbetet att försöka få... det var ju så att Digisam styrdes då och styrs, eh, nu är det nedlagt sen förra året, eh, av Riksarkivarie, Riksantikvarie, Riksbibliotekarie och två representanter för Sveriges centralmuseer. Men de bestämde sig hur som helst för att eh, lä tillsammans för att lägga ner samverkansformen. Och orsaken var att den hade visat nästan inte ett enda resultat under eh, liksom tio års tid. Och jag tror att det beror på just den här samverkansidén. Nu ska vi se om den här funkar bättre. Där var Digisans vision. Kultur att det är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla. Eh, Frågan är ju inte det, det tycker jag alla håller med om det här, frågan är ju vad det ska tänkas innebära då för alla användare. Nu kommer jag hoppa över några slides här och börja prata om vad som är, ja, vad jag tror är roten till problemet som vi behöver orsa, eller lösa. Eh, och det är egentligen att försöka dekonstruera vad vi håller på med. Eh, samlingen är liksom grunden för alla kulturarvsinstitutioner, säger jag då, eh, traditionellt sett. Och när man har en samling som växer så behöver man en katalog. Det räcker med några hundra föremål för att det ska vara för rörigt och hålla ordning på det här. De flesta har ju liksom flera tusen objekt då som de behöver ha ordning på. Det kan vara böcker eller arkivhandlingar eller föremål på museer. Och så behöver man någon slags åtkomstpunkt då för att det ska bli användbart. Och Då har man en disk eller läsesal eller utställning, ett sätt att möta användarna. Så man kan säga då att det här är den eh, strukturella grundidén för vad en kulturarvsinstitution inom ABM-sektorn är för någonting. Grejen är ändå att, att när man ska digitalisera sig så befinner man sig i, den här, i det här huset eh, och då gör man helt enkelt en kopia av, nu står det museum här för jag brukar prata för museer eh, och det är en del av vårt liksom huvudsakliga uppdrag som jag kommer komma till sen. Men det hade kunnat stå bibliotek, det hade kunnat stå arkiv också när man, och då är det så att eftersom man har de här organisationen så blir det så att man skapar datafiler av samlingen, till exempel bilder eller avbilder, man digitaliserade böcker. Och sen så har man metadata för det där, till exempel register. Ofta så är det registerkorten som digitaliseras och sen så stoppas de här in i databasen för att referera till de här olika objekten då eller filerna man har gjort. Och sen så har man en webbsida där man ska liksom möta användarna. Det här är, det är helt rationellt utifrån där man kommer och tänker sig att nu gör jag det som jag alltid har gjort och så gör vi det digitalt på webben. Problemet är att för användarna ser det ut så här och det här är inte optimerat för användningen. Den digitala informationen gör sig inte i den traditionella strukturen, så kanske man kan säga. Och jag skulle säga att liksom den, här, den här bilden, många användare är helt nöjda med den, att man hoppar mellan olika webbsidor för att hitta olika typer av information. Men vi behöver, skulle jag säga, då, göra någonting åt det för att, och jag kommer titta på varför så småningom. Orsaken till att det är så här är, är ju då att vi imiterar helt enkelt det eh, traditionella sättet att jobba. Nu kommer jag hoppa över två bilder igen. Eh. För att en ny medieform uppträder så inleder vi just det här imiteringsstadiet. När, när webben var ny så låtsades det som att det var liksom en anslagstavla. De här tidigare bilderna handlar om filmen. När filmen är ny så tror man att man ska göra rörliga stillbilder eller filma teater. Eh, det dröjer flera decennier innan en medieform hittar sin fulla potential. Digitaliseringen ger sig liksom på alla typer av media som finns. All kommunikation egentligen. Och, eh, om man jämför dem med film som dyker upp på 1890-talet ungefär som liksom någon form av, inte kanske konsumtionsvara men den funkar ändå. Det är många som håller på med det då. Men det är på 20-talet den får, den når sin fulländning med Hollywood och så. Och vi känner igen bildspråket därifrån. Så det är liksom 20-30 år innan vi är på rätt ställe. Digitaliseringen befinner sig liksom i, i en sån här evolution fortfarande därför att den varje steg vi tar ändrar plattformen vi står på och skapar nya förutsättningar som skapar nya användarbeteenden som i sin tur skapar ny teknik. Va? Så vi liksom hoppar fram hela tiden eller vad säga, hoppar kanske vi inte gör men vi gungar sakta obalanserat fram. Eftersom Digisam då inte visade några resultat, tio års samordning med liksom massor av pengar och, och noll i resultat så eh, blev jag irriterad och då skrev jag den här boken som talade om hur det här borde göras tyckte jag. Privat. Jag var tjänstledig och skrev färdigt den här boken. Eh, orsaken var att jag upplevde att det var väldigt svårt att försöka eh, på de korta möten vi hade med de här styrgrupperna med generaldirektörerna att förstå vad det är som är kärnan i problemet. Man behöver ofta sitta i flera dagar liksom för att det ska sjunka in och de behöver resonera fram och tillbaka Därför Det de vill göra är oftast bara digitala, digitalisera samlingen. De vill ha mer filer. Och mer filer hjälper inte användaren om inte filerna går att hitta, om inte filerna går att sambearbeta med andra filer på olika sätt. Va? Den här boken gavs ut och det blev lite rabalder för att den, jag fick inte prata om den i tjänsten inledningsvis. Men sen blev det så att det kom en, en ny riksantikvarie. Och eh, plötsligt så var det så att vi skulle skriva, en, vi har ju försökt flera gånger förmå liksom, styrgruppen för Digisam att skriva en nationell strategi för digitaliserade kulturer. Om vi inte vet vart vi är på väg så är det väldigt svårt att tala om hur vi ska ta oss dit. Liksom. Och det var ju det som var Digisams idé då, att vi skulle berätta och hjälpa de här organisationerna att, att komma till rätt ställe. Eh, men av något skäl, kanske min bok, kanske någonting annat, så var det så att, att eh, det här blev ett nytt uppdrag och jag skulle då skriva den här nationella strategin. Eh, Strategin då har som fokus att eh, det här är liksom de kan man säga eh, kravbilden som vi fick då eh, att vi vill jobba med användaren eftersom vi kan konstatera att användningen av de digitala eh, möjligheterna är för klen idag. Eh, det här är också inspirerat väldigt mycket av den eh, nationella strategi som Nederländerna skrev 2014 och som har nått väldigt stor framgång. Faktum är egentligen att Digisam förordade samma metodik 2011, men det sades nej till eh, på, liksom, på hög nivå i Sverige. Så det blev inget av det, men hade vi kommit igång så hade vi varit först ut. Nu, är alla, nu tittar vi alla på Nederländerna för att vill göra som de gör. Eh, både Tyskland och Frankrikes kulturministerier har liksom stora program igång för att få ordning på sin egen data på samma sätt. Men också så att vi, då, vi har gjort ganska mycket samverkan inom Digisam, där framförallt arkivsektorn via Riksarkivet, bibliotekssektorn via KB och museerna och Riksantikvarumet, alltså kulturmiljösidan, då, har, har diskuterat genom hur vi ska kunna till exempel få till en normering för hur vi ska kunna sambearbeta vår data utan att nödvändigtvis liksom försöka klämma in allting i samma protokoll, är den gamla lösningen som sällan funkar särskilt bra. Och därför så presenteras då principer för datadelning i den här nationella strategin. Och de kommer jag komma in på. Men som vanligt så är det så att det viktiga är ju inte att, vi, att någon säger så här ska vi göra. För det brukar ändå, om de inte fattar varför, så spelar det liksom ingen roll för då blir det ganska kortsiktiga grejer. Och därför så har det ett, ett, kommer det också skapas ett nätverk för kompetensutveckling som egentligen är fokus för hela programmet. Eh, som det står längst ner här då, det här är en del av DOM-programmet, de digital omställning i museisektorn. Eh, vilket är ett problem, eh, kan jag tycka, därför att Riksantikvarieämbetet har ett uppdrag att samordna hela ABM-sektorns digitalisering. Men eftersom det finns lite gnissel och sen gammalt då i Digisam att man inte har kommit överens, då har man valt då politiskt att skriva den här nationella strategin för bara museisektorn. Men eftersom det är jag som skriver den så skriver den så den funkar för hela ABM-sektorn ändå. Så vi hoppas att det här ska kunna gå ihop på ihop på ett bra sätt ändå. Och man kan också säga så att upp, hela uppdraget är faktiskt skrivet för att funka med arkiv och bibliotekssektorn också. Så det är med folk och jobbar på infrastrukturen och referensarkitekturen för det här från de olika institutionerna enligt plan. Strategin så blir, är femårig. Den skrivs, den finns i draft färdig men den ligger hos vår styrgrupp kan man säga som ska liksom bedöma den och den har nog inte riktigt tagit sin slutgiltiga form än så länge. Den är 20 sidor lång. Dom-programmet de, de är kan man säga en, en miniatyr av nederländernas motsvarande nätverk för att göra. Liksom, och tanken är helt enkelt att träffas, ungefär som ni träffas här och nu. Och diskutera frågan. Varför gör vi det här? Varför gör vi på det här sättet? Kan man inte göra så här? Man kommer med, man kommer med något till bordet och så jobbar man med det tillsammans. Liksom. Och i det här fallet så är det då informationen man förvaltar. Så här ser dispositionen ut. På strategin, jag kan tyvärr inte visa själva strategin för er eftersom den liksom inte är beslutad än, men jag kan berätta vad den innehåller ungefär och hur den är liksom, eh, distribuerad. Den inleder med en omvärld, så här ser nästan alla nationella strategier ut för övrigt, liksom. man börjar med en omvärldsbeskrivning. Att, eh, så här ser ABM-sektorn ut idag vad gäller digitalisering och eh, så här ser samhället ut idag vad gäller digital transformation. Eh, och så sätter man upp en vision och en målbild, liksom hur man vill att det ska vara istället. Och, och i det här sammanhanget då så är det så att samarbete, här har man brukat säga samverkan. Jag har ju alltid sagt att man ska strunta i att kalla någonting samverkan, för det betyder nästan ingenting. Samarbete är mycket bättre, man sätter sig ner och så gör man någonting på riktigt istället för att sitta vid ett bord och diskutera saker. Dataförvaltningsfrågan är superviktig. Eh, trots att vi befinner oss liksom i en sektor som ska vara Eh, långsiktig och prata om bevarande så är vi liksom sämst i klassen på arkiv och bibliotek och museer, kanske inte så mycket bibliotek för ni har ju ett lite annat uppdrag, eh, att spara den här datan och göra den tillgänglig för framtidens användare. Så det är en viktig punkt i det att det ska funka. Men också att de lösningar som vi förespråkar ska vara skalbara, man ska inte kunna det ska inte vara någonting som liksom utvecklas och sen självdör, för det fanns inga som förstod modellen. Eller det var en, ni vet hur det är med standarder, så att det är alltid någon som kommer med en ny standard som ska liksom läggas med ett lager ovanpå allt annat. För gud vad bra med en alldeles ny. Så det måste finnas en annan lösning på det jag kommer att gå in på det senare. Och de här målen då som vi sätter upp ska vara mätbara förstås. Det ska vara möjligt att se, har vi lyckats eller vi misslyckats? Blev det någon effekt av det vi tänkt oss eller hoppades på då? De strategiska utgångspunkterna i strategin är att öka förmågan hos ledarskapet eller i, i liksom lednings, den strategiska nivån för, för att förstå varför man satsar på de här sätten som man gör. Ni vet att i, i våran sektor, i alla sektorer, även i näringslivet så har man fått för sig att man ska drifta IT som projekt ofta. Man ska liksom, nu gör vi den här grejen så får man pengar i två eller tre år och sen så ska det bara rulla på. Sätt, och det här är ju dött för det är ju så att man har ständig utveckling av alla programvaror, alla tjänster man utvecklar och alla eh, liksom, eh, informationskluster eller dataförvaltningsmängder som man behöver arbeta med. Så det är också en sån här utbildningsfråga för cheferna att så att man inte igång någonting om du inte kan garantera att det här på något sätt har finansiering långsiktigt eller du tänker att det här ska in i linjeverksamheten på sikt. Då? Men också tidigare arbete som sagt, det baseras på Digisams-arbeten och rapporter för hur man till exempel ska arbeta med interoperabilitet i hela ABM-sektorn. Den beskriver organisationen för det här och det görs inte i strategin. Organisationen rent tekniskt beskrivs i det som kallas för en referensarkitektur som översiktligt pekar ut olika ansvarsområden och tekniker för att lyckas med det vi vill åstadkomma. Och genomförandet då är de programmet på Riksantikvarieämbetet. Men först innan jag går vidare ska jag bara visa den här bilden som jag tycker är liksom lite intressant. S-kurvan är en sån klassiker inom innovation. Nu ser ni kanske inte vad det är men det är så här. Hur, hur, hur ser liksom den generella tendensen ut när man sätter igång någonting? Jo, man har någon slags research development-fas. Sen har man en tillväxtfas och här uppe har man en mognadsfas då. Och när jag, jag får ju bilden ofta att när jag pratar med folk som är ledare i sektorn, alltså chefer, generaldirektörer, då, börjar de pra, då pratar de om att här, vi börjar komma i ikapp nu. Nu har vi snart digitaliserat 30-40 procent av beståndet i våra samlingar. De finns som bildfiler någonstans och det är jättebra. Och jag menar ju att vi är liksom här. Vi har, vi har precis börjat förstå vad det digitala faktiskt är och kan göra och vad det innebär för oss. Och vi har enormt mycket att göra. Ett generellt problem i det här är ju att, att för, för arkivsektorn och museisektorn så är inte digitaliseringen en besparing. Men politikerna tror det. För, därför att om, man ger, om man Skatteverket kan kasta bort alla papper, anställa hundra programmerare och bygga jätteanvändbara tjänster istället. Då ger de alla de här papperna till Riksarkivet och Riksarkivet ska hantera massor av papper och e-arkivlösningen som också kommer från Skattekontoret, men Riksarkivet har inte fått några tillskjutna resurser för att göra det här utan de förväntas bara få det att funka. Så det finns liksom en omdistribution av eh, behov av de här nya medlen i hela det politiska systemet där på något sätt kulturarvsektorn står med svarta petter i slutändan och ska göra både det traditionella, vi kan inte slänga museiföremålen bara för att vi har fått det här digitaliserat, vi ska ju bygga upp hela jättestora nya system och jobba med de gamla grejerna. Och Det här menar jag är ett liksom stort politiskt problem som man behöver förmodligen lobba ganska mycket för att få funka. Därför det blir ingen riktig effektivisering. Tvärtom så är det så att man tar, man tar resurser från den traditionella verksamheten, och så flyttar man över den temporärt till någon form av ny digital verksamhet där man försöker lära sig och lite grann med tillskjutna projektmedel då. Det här blir förstås inte bra utan, utan i slutändan så kommer det här drabba föremålen på museerna, böckerna i biblioteken och handlingen i arkiven. Men eh, vad är det då som är hävstången i de framgångsrika företagen idag. Då hoppar jag bara rakt in i näringslivet istället. För det här brukar vara en kraftfull bild när man pratar med högsta ledarskiktet. Det här är varumärken då, så hur mycket varumärken värderade. Men Det, det är ändå en tydlig bild, så. Här, men det här funkar. Min poäng är så att varför funkar det här? Varför är det så att de här liksom rosa bitarna är så himla starka? Jo, menar jag. Det här är för att de lyckas koppla ihop information med information på olika sätt. Google kopplar ihop användare med information. Facebook kopplar ihop användare med användare. Amazon kopplar ihop användare med varor. Och hela det här liksom ihopkopplade nätverket av eh, olika typer av information verkar på något sätt vara kärnan i stor framgång. Och då kliar de sig i huvudet så här generaldirektörerna säger kanske vi kan göra något i den här stilen. Därför att Faktum är att vår nuvarande metodik, att liksom publicera ut oss på separata webbsidor så, här, så att samordningen mellan informationen måste göras av användaren. Det är inte effektivt och användaren blir inte glad. Istället så går användaren till Google och hittar Wikipedia. Och så läser de där. Det var ju dumt. Det var inte det vi hade tänkt oss för vi som hade liksom koll på det här. Och då är det så att, att en av, liksom, av det här skälet kan man säga, så, så har vi baserat den nationella strategin på samma sätt som man har gjort i nederländerna på den här killen. Länkade data, semantisk webb. Det här, hur många vet vem det här är här inne? Kolla! Men det är några stycken, jag har ändå, jag har, det brukar vara stendöds. Ibland är det för att folk inte vågar räcka upp handen för att de tänker då måste jag säga och tänk om jag har fel. Och så Men det här är Tim Berners-Lee. han hittade på World Wide Web för jättelänge sedan och kom ganska snabbt på att det här var inte optimalt. Folk började länka webbsidor till varandra, det var inte, vi behöver länka data. Då kan det här bli liksom, då kan det här få hävstången. Men webben hade fått sån fart redan och börjat jobba jättehårt i en viss riktning, så att eh, även om han skrev för mer än 20 år sedan eh, den första liksom artikeln i eh, hur det här borde göras på ett bra sätt och som verkar vara det bästa sättet att jobba om man tittar på hur Google, Google har ju en grafmotor bakom ridån som vi inte kommer åt det är liksom varje gång det dyker upp på sån här texter uta i kanten då har de använt sin semantiska information för de tycker det här är en affärshemlighet, jättebra. Tanken då är att vi kan göra samma sak inom vår sektor och att vi behöver inte på något sätt eh, jobba bara med eh, vad ska man säga eh, standardisering av helheten. Ni vet så här det, varje gång man säger så här, vi behöver standardisera då tänker folk så här vi ska standardisera modellen för hur vi beskriver information och då kommer det inte funka för vi har så himla speciell information i våran databas. Det säger alla. Och det har stupat massor av gånger på det här. Och det är, liksom, det är både sant att de har ofta specifik och speciell information, och, men det är också inte sant att allting måste inte in på samma ställe. Man kan dela delar av informationen. Har man en person i sin databas kan den personen vara en person som länkas upp till just kanske en parameter att det här är en person så att en dator kan förstå det. Och eh, kanske sambearbetas med annan data, men då måste det ju publiceras på internet först. Så då Sammanfattningsvis, nu har jag hoppat över en slide tidigare så det är lite knöligt att förklara varför jag skriver så här. Men det människoläsningsbara perspektivet baseras på PDFer. Alltså man gör en imitation av boken eller handlingen och lägger den på internet. Det är liksom en dålig digital lösning som är en imitation. Maskinläsningsbart är länkad öppen data. Och det är det här maskinerna är bra på. De kan hjälpa oss att hitta informationen. De kan hjälpa oss att få saker och ting att funka med automatisering. Då måste vi sluta publicera oss på ett sätt som maskinerna inte kan läsa. Länkade data då, nu kommer vi att prata mer om länkade data sen då, men för de som inte har så mycket koll på det så, så är det så att man helt enkelt beskriver alla komponenter i en utsaga till exempel på det här sättet och länkar ihop dem. Man länkar dem mot olika vad kan man kalla det för begreppsmodeller på internet som är publicerade på internet. Och det gör i sin tur att man kan ställa såna här frågor till materialet. Ge mig alla böcker skrivna av en person som var gift med August Strindberg. Det är en rätt knölig fråga att ställa till en vanlig relationsdatabas, man måste ställa massor av frågor till den liksom. Eh, Historievetenskapen. Ge mig alla socknade sin studie för en ekonomisk transaktion under perioden 1465 till 1471. Då fattar datorn att det är den studien är äldre till att börja med. För att informationen är riggad på det sättet. Och eh, det här är ju sånt som folk ägnade hela liv åt förut, att få sammanställa. Liksom. 20 år var man tvungen att sitta där och gå igenom handlingar. Men om vi riggar informationen på rätt sätt, då tar det här sekunder att få svar på. Man kan visa den på 1600-talskartor som man gör just nu inom Tora-projektet på Riksarkivet. Men eh, jag ska bara se. Det finns ett problem här. Och det är ju att vi har en Copyright som är eh, den är baserad på traditionell exemplarsframställning och inte anpassad till digital verklighet. Så det här är de publicerade verken som finns i Europeana, som är det stora jätteaggregatet för kulturarv i Sverige. Och så har vi liksom 1800 här och så vi 1900 här och så vi 1940 och här kommer 2010-20. Så man har en ganska tydlig uppgång. Faktum är att runt 1870 så kommer ju den här första copyright grejen som är det Victor Hugo eller någon, sån här, någon fransman som skriver för att han vill stoppa det stora piratlandet USA från att bara trycka hans böcker utan att ge honom pengar? Och då dippar det lite grann här igen, då, så här, antalet utgivna verk. Och sen så fortsätter det uppåt och sen så dyker det igen för att det är liksom 70 år efter upphovsmannens stöd som man kan publicera någonting på internet utan att fråga upphovsmannen om rättigheterna till det. Så jag är jätteglapp i mitten där. Med information som hade kunnat komma ut om man hade kunnat lösa det på något rimligt sätt. Så sammanfattningsvis, det optimala digitala museet eller arkivet eller biblioteket ser inte ut så här. Det ser ut så här. Eh, då, och då blir det liksom en ny verklighet vi befinner oss i. Datalagringen kanske i stor drift, framförallt det långsiktiga bevarandet. Jag tror att man måste ha saker och ting på olika ställen av massa olika skäl. Men I alla fall museerna har ju nästan ingen långsiktigt bevarande alls av sina datafiler eller backup. Så här, det kanske är typ KB kan lösa, de sparar liksom många, många terabyte om dagen i sina samlingar. Metadatauktoriteter, det vill säga det här mellanskiktet som gör att vi kan sätta ihop informationen med annan information och göra den hundra gånger så användbar. Så att vi inte använder, man inte användaren behöver hoppa in på alla webbsidor och leta efter information. Det behöver man liksom utveckla, en slags internetaspekt av det, för jag menar så här, datalagringen och webbsidan, det har alltid funnits sedan vi började hålla på med, med internet. Det är den här mitten som inte har funnits riktigt. I alla fall inte som ett gemensamt skick där vi jobbar ihop det. Och jag skulle säga att det här är liksom länkade datadelen av det hela. Men det intressanta som skulle jag säga då för, för framförallt bibliotekssektorn. Eh, min bild då efter att ha jobbat, jag har jobbat inom alla de här sektorerna på olika sätt, det är att eh, den, de, den sektor som är närmast publiken och användarna är den som är först ut med digitalisering, och det är biblioteken. Eh, biblioteken har haft liksom igång Libris sedan 70-talet, och man har förstått. Därför man träffar hela tiden en användare. Eh, museerna är näst ut. De har lite knöligare. De har utställningar och det sådär, men de har inte ett ständigt möte eller pågående samtal med användarna. Och arkiven då är ju sist ut, skulle jag säga. Därför de har nästan ingen träff alls med en användare och förstår vad som pågår och hur frågeställningarna ser ut. Men jag tror att i den digitala världen som vi är på väg in i så kommer alla de här verksamheterna att konvergera. Så det kommer inte spela någon roll om den mötesplatsen man har digitalt eller fysiskt är ett museum, ett arkiv eller ett bibliotek. Allt det här kommer att bli ungefär samma typ av möte. Därför digital information ser ungefär likadan ut om den är digitalt föremål eller om digital handling eller en digital bok eller allmän information. Och det här kommer bli en utmaning tror jag därför vi kommer behöva samverka för att få skalfördelar i helheten. Eh. Där, jag har lite tid på mig. Eh. Det är också så att, att när man tittar på Nederländernas strategi det de har gjort i praktiken, därför det styrs som deras kulturministerium och då kan de styra med hela handen. De har helt enkelt sagt att ni får inte en spänn till utveckling om ni inte ställer upp på det här, det vill säga den nationella strategin. Därför så har jag när jag jobbade med referensgruppen för Riksbankens jubileumsfond satt upp den här modellen för deras nya infrastrukturbidrag. Så här ser det ut idag när de ger pengar till saker och ting. Man har en helt enkelt ett till ett förhållande mellan datamängd och... Eh, tjänst för användning webbsida kanske. eller ofta det ju liksom att man bara har en dator i ett hus. Eh, och jag menar då att det är det här som är framtida bilden. Det här är de slides som vi hade när vi skulle presentera det här till ledningen på Riksbankens jubileumsfond. Vilket verkar ha gått igenom för övrigt. Men problemet som uppstår då är att för att det här ska funka så behövs det en standardisering i tre nivåer. Nu får man inte missförstå begreppet standardisering här. Det handlar inte om att alla ska in i samma mall. Det handlar om att alla ska prata samma språk. Man pratar liksom hur vi kommunicerar, hur vi kom publicerar vår information, skapar möjligheter att använda den och så vidare. Och då är det ju på något sätt rimligt att använda det som till exempel World Wide Web Consortium har förespråkat i många, många år. Nämligen länkade data. Eh, vi ser. Det innebär också att man får en ny roll för till exempel bibliotek och andra andra användarmöten och det kommer inte ske imorgon eller om kanske tio år men sen kommer det nog att märkas att det finns ett behov i samhället av att jobba på väldigt många olika sätt med nya grejer så att de som är i det omedelbara användarmötet de kommer vara tvungna att känna till datainformationskällorna därför de kommer växa där ute det, det är inte som att det försvinner information utan det blir mer och mer databaser hela tiden man behöver kunna förstå vilka frågor som kan ställas till de här datamängderna. Man behöver förstå vad svaret betyder. Därför att beroende på hur man har riggat informationen så kan svaret se ut på ett visst sätt men betyda något annat. Så man behöver ha förståelse för uppbyggnaden. Vi har ju till exempel mycket stora samlingar som är insamlade i en kolonialistisk fas. Och då beskrivs massa begrepp och grejer som betyder någonting då betyder någonting annat idag. Och man behöver förstå det här för att få det att funka. Så det här är en jätte, jätteviktig roll, liksom då. Det är någon slags aspekt på all data som flödar runt där ute. Man kommer att vara tvungen att hantera datasäkerhetsfrågor i mycket, mycket högre grad än vad vi gör idag. Alltså, vem, vem, kan, eh, vem kan komma åt vilken information? Eh, och det är också så att när man har många datamängder där ute, med sambearbetning av de här datamängderna, kan man få ut information som egentligen är hemlig eller sekretessbelagd. Eh, man kan till exempel hitta. Om man har alla adresser och alla människor offentligt, då kommer man hitta var det finns en lucka, så var bor den person som är, har en skyddad identitet till exempel. Så man måste tänka på såna här aspekter. Metodproblemen då, det är de jag har pratat om hela tiden nu. Eh, och vad gör man då som kulturarvsarbetare om man vill komma igång med det här på något sätt? Ja, det är inte så svårt. Eh, det handlar om att publicera sin data på internet sätta unika och långsiktiga idn, alltså adresser på alla objekt. Och det här är kanske det svåraste, därför att många tror att när man har lagt det på internet så försvinner det inte. Problemet är att adressen gärna ändrar sig hela tiden. Man, man, därför att användarna ute klipper ut den här liksom webblänken och sen refererar de i sin avhandling till en webblänk och sen byter man system och då kommer det här inte funka längre. Då går det inte att hitta det objektet. Och det har hänt några gånger över internet när det har evolverat. Till exempel så är det så att Rikstan bytte alla, de bytte system och så dog alla länkar, de hade inget sätt att lösa upp dem här så att alla inkommande länkar var stendöda. Rikstan liksom av alla tänkbara. Man behöver jobba med nya möjligheter, sociala medier till exempel för att förstå vad håller användarna på med där ute? Hur möter man dem idag? Man behöver länka ihop sina objekt med annan information, man behöver arbeta tvärsektoriellt och då är det inte bara inom ABM-sektorn. Jag menar att det här behöver liksom ske överlag eh, mot näringsliv, eh, företag och så vidare också för att, för att det, information är inte, det är aldrig liksom en solitär monolit någonstans, utan det är alltid så att allting sitter ihop med allting. Och om man då tänker sig att man ska lägga allt i ett enda aggregat, då har man till slut byggt internet och det är en dålig idé. Då är det bättre att tänka att jag har min lilla del av internet här som har en potential att sitta ihop med allt annat. Man behöver hitta goda exempel och jobba med dem. Och nu har jag tid för frågor som jag hoppas att jag kan få några. Tack! <applåder> Ja tack Henrik, det är väldigt intressant. Då ska vi se, vi har mikrofonen och fundera gärna på frågor när vi tittar efter den. Där ligger den va? Ja. Är det någon som har några frågor till, till Henrik? Ja. Där längst bak. Klaus eh, Eriksson, tack ska du ha för ett eh, intressant föredrag. Eh, kan du säga några ord om Alvin? Det är väl länkade data i museivärlden? Eh, Alvin är ett eller så här, det, det är ett system utvecklat av Uppsala eh, universitetsbibliotek som alltså Carolina Rediviva ursprungligen eh, och tillsammans med ett antal andra universitets eh, Eh, bibliotek därför att man behövde ett system för att publicera sin information. Och egentligen svarar i protest mot li att Libris inte gjorde det. Libris utvecklades inte i det syftet. Eh, och det finns ett gammalt gråll kan man säga. Vi vet, känner ni säkert till där, mellan KB och, och liksom de här specialbiblioteken. Eh, Alvin eh, tror jag har en mycket stor potential att jacka på i den sån här tankemodell som jag har presenterat nu. Jag vet att det försiggår redan diskussioner med, med K-samsök. Och K-samsök är liksom det stora aggregat som för kulturarvsinformation som har potential att vara proxy, liksom en stand-in för de som inte kan publicera ut sig direkt. Som jag bryter låter. in här och säger att K-samsök funkar tillsammans med Alvin nu. Gör det? Ja Vad bra! Då får vi hoppas att det kommer funka med K-samsök 2.0 också. Det, det kommer det säkert att göra, men det ligger i utveckling i alla fall. Så att eh, jag, jag tänker att Alvin är väl en... Eh, jag, jag har inte jätte, jättebra koll. Det kommer ofta handla om när man tittar på protokollet. Hur väl kan man beskriva informationen i det? Hur väl är den informationen upplösningsbar och inlänkningsbar? Och hur, för det är ofta så att man har liksom man har sitt objekt så här och så har man massa eh, massa parametrar som är fritext. Och det skickas upp i K-samsök. Och ju bättre grundmaterialet redan är ihoplänkat, om man ser att man har en auktoritetslänk till en viss person som är uppehållsmann till till exempel en tavla, redan i ursprungsmaterialet, desto bättre kommer k kunna berika det här länkare till Wikimedia och så vidare. Jag vet inte hur väl Alvin har jobbat med den typen av frågor, men det kanske är någon som, här, som vet det. Det som är bekant är ju att man har ju länkade data i alla fall och då får vi anta att man länkar just med auktoritetspersoner och så vidare. Det låter rimligt, jag håller med och jag tycker så här att det här är liksom en generell tendens att det drar i den riktningen hela tiden. Alla, alla de här olika systemen upplever jag börjar liksom se att men det finns någon poäng med att vara ihop att man ser ihop sig. Det finns där ett Kulturnav till exempel som drivs av KulturIT som är den norska, norska firman som gör Primus som är liksom ett jättestort museisystem. I Norge används nästan bara det och i Sverige så är det en jättestor användarbas också. Men de har ju en vad kan man säga, länkad datamodul i form av ett aktivitetsregister som växer ihop liksom olika typer av data och länkar mot Wikipedia och så där. Allt det här är ju tänkt att kunna samfungera för att just den här sambearbetningen med information ska kunna bli så optimal som möjligt. Men jag menar så att det här ligger ju liksom bakom ridån. Och en uppgift som man kommer ha om man ska ställa frågor till materialet blir att förstå hur till exempel Alvin har riggat sin information för att veta hur måste man ta en omväg för att komma åt rätt information? Hur behöver man berika viss information när man har den för att kunna ställa rätt frågor till den? Och så vidare. Ja, fler frågor till Henrik. Ja. Då ska vi se, då kommer Örjan med mikrofonen här. Hej, tack. Ehm, det när det gäller länkade data, hur mycket är liksom praktiskt i strategin? Hur mycket är liksom rekommendationer? Hur man ska jobba och på vilken nivå ligger det i er strategi? Hur man kan tänka kring de frågorna? Ehm, nivån är i praktiken bara att publicera ut din information i Persistenta som persistent identifierare. Eh, det finns inget annat tekniskt i det. Tanken är att det här ska arbetas upp inom referensarkitekturen i huvudsak. Så att det är mera, strategin beskriver mer varför frågan än hur frågan. Hur frågan kan ju just då komma att ändra sig framöver. Och eh, det finns ett lite så här att det finns ett, en risk om man börjar peka för hårt i strategin att det får backlash när folk blir. Det kan sitta någon där ute som jobbat med sin datamängd på ett visst sätt. Och så tycker de att det här blir för besvärligt och så säger de bara tvärnej till strategin. Men de flesta kan ställa upp på principen att det vore ju bra om allting är publicerat persistent på internet. På ett sätt som gör att man kan länka till andra datamängder. Det är ingen som säger nej till det och därför är det ungefär så det formuleras även i strategin. Ja. Då får vi säga tack till Hendrik och du ska få en liten gåva här också. Oho. Det är olika vad heter, äh, minnesmärken från Västerås. Trevligt, lite, lite jag britt. bor ju i Västerås hundra meter bort så jag är, <laughs> det är perfekt. Här. Ja, <laughs> det är. Härligt, en, en applåd också. Tack, tack.